Rrrr. <makes noise> Μου, τι μου επιφύλασε η μοίρα. <ΣΣΣ> Ανακυλίγωσα το γαζό, την κόρη με τα μοίρα. <ΣΣ> δεν με νοιάζει αν είναι παρθένα, ούτε Αφού είναι το ζιπέ, για τη σκαρδιά στον <ΣΣ> αναπτύρα Για πάρτι, τι στα μάτα, για μου κάνουν μπιέλ. <ΣΣ> κι αφήνεται στα χέρια μου του για το τζέλ. Μηνύματα τη στέλνω, και είμαι με <ΣΣ> <ΣΣ> δεν θέλει λες, να πέσει, το μωρό με την <ΣΣ> Στριφογυρνά, ο Ιωσήφ στη Ερώτω η τρέλα με τραβάει ω το δωμά όπου η μέρη κοιμάται και ο Τζόζεφ χάρει κομμά. Σα βλέπει τη μορφή μου, σα δείζει και φθίσορμα να με τσακίσει. Ρε νομίζει πω θα με κάνει κοιμά. Στο σαπίο του κουφάρι, στο σταύλο, ένα ποθέτο. Και τραβώ προ το μαράκι να διαλέξουμε κουφέτο. Αλλά εκείνη η άτιμη την έχει κάνει ώρα για να φάει και τα εξακόσια δύο να βρτε μισό ώρα. Και φάγα τον ντουμιά για μπάντι τη απάκρη άκρη. Κιμπανάγια για μπάντι μου δεν έριξω Should I